Við erum all ólík og það er frábært. Stundum er auðvelt að sjá hvað er ólíkt. Ólík hæð, ólíkt hár, ólíkur ögglitur og svo frameis. Annað sem er ólíkt sést ekki. Uppahalds maturleikar, það sem við óttumst eða sérstakir hæfileikar. Það er áhugaverð að við skynjum heiminn líka á ólíkan hátt. Hvað sér þú til dæmis á þessari mynd? flestir sjá önd en sumir sjá kaninu hvort sem þú sást þá var það rétt hjá þér þetta er sérstök mynd gerð til að sína þér að heilastar sem í okkar er ólík heilinn er tölva líkamans hann virkar á ólíkan hátt hjá okkur öllum og stjórnar því hvernig við lærum þess vegna erum við góð á ólíkum sviðum með ólíka líðan Þess vegna upplifu við öll ólíkar tilfinningar. Og hvernig við eigum samskipti? Stundum eru brautirnar í heilanum þannig tengdar að það hefur áhrif á skinnjum okkar og hvernig við upplifum og lesum í aðstæður og samskipti. Þetta köllum við einhverfu. Margt fólk er einhverf. Þannig að er líklegt að þú þekkir einhver sem er einhverfur. Og einmitt þess vegna er gaglegt að vita smáiðis um einhverfið. Þessar sérstöku tengingar í heilanum geta stundum gert einhverfan einstakling góðan í því sem öðrum finnst erfitt, eins og starfræðið. Myndlist eða tónlist, það getur líka verið á hinlegin að eitthvað sem okkur finnst mjög auðveg getur verið mjög erfitt fyrir hann. Eins og að egnast vinið. Skinfærin senda stöðugt skilabóð til heilans, um umhverfiðitt og annað fólk. En þegar heilin og skinfærin vinna ekki vel saman, getur þetta allt verið yfirþyrmandi og ruglingslægt og hefur áhrif á það hvernig hann upplifið henni. Hugsaðu verð að þú sért að ganga eftir götu. Svona geti einhverfmanneski að upplifa þessar sömu göngu. Ókmann, exakt. En í miður getur hún ekki alltaf sagt frá því hvernig henni líður. Þá hún upplifir yngulreið. Það sést ekki á henni. Og hún er ófærum að byrði um aðstoð. Við finnum öll leiðir til að róa okkur í erfiðum aðstæðum svo sem að líta undan, halda utan um okkur, naga okkur neglutnar, fykta, býti í varirnar og þess aftar. Á sama hátt finnur einhvert fólk leiðir sem hjálpa þeim að takast á við erfiðar aðstæður. Þeirra aðferðir kunna virðast óvennilegar, en þetta er bara þeirra leið til að róa sig. Þegar þau gera eitthvað svona, þá þýðir það að þeim líður illa þá var í fallegt að auka ekki á vanlíðan þeirra með því að verða reiður, eða hunsa þá eða gera grín að þeim. Mundu að þó að Playstation 12 geti ekki spilað Xbox-leg þá er hún ekki ónýtt. Einhvert fólk þarf á vinum að halda sem eru tilbúnir að gefa sér tíma til að kynnast í. Með góðum tjáskiptum og nóg af þólimæði gengur betur hjá öllum Fólk á einhverju rófi er hvorki vegt, nýja bila. það hefur einfaldlega sína einstöku sín á heiminn og með stuðningi vina sinna, þá getur það delt þeirri sína með okkur. Einhverfa getur látið ótrúlega hluti gerast. Texti er staðferður á íslensku af aðstandendum einstaklinga á einhverfu rófi.